...γραμμή που μας λέει ότι μεράζομαστε την οθόνη, να ξέρουμε ότι μεραζόμαστε την οθόνη αυτή τη στιγμή, οπότε το αποκρύπτω αυτό για να μπορώ να καταγράφω όλο το πλάτος της οθόνης. Ωραία, τώρα με τα ταγράφη. Πάω λοιπόν, ανοίγω το Σεντένια και θέλω να δω την αλλαγή των συνόρων από, το... από τη μέρα που ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, 1821, τον τρίτο μήνα ε, μέχρι και την 1923 μέχρι και τη Συνθήκη της Λοζάννης, μέχρι να γίνουν χάρτης έτσι. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν από το 21 και επιλέγω στην αρχή την κανονική εξέλιξη των συνόρων. Ξεκινάει λοιπόν η επανάσταση, 1923. <συσχελίδι> Οι Αιγύπτιε βάλουν στην Ελλάδα το 1926. <συσχελίδι> το 27 <συσχελίδι> έχουμε τον Αβαρίνο. Α, <συσχελίδι> συγνώμη. <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> Ε, δεν θα με δείξει εδώ μέσα. Ε, ναι. Α, είναι και αυτό, ναι. <laughs> λοιπόν, <laughs> και μετά, αφού έγινε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, ε, κάνω, διαλέγω, επιλέγω την γρήγορη εξέλιξη. <σχελίως> Περνάνε λοιπόν γρήγορα οι καιροί και φτάνουμε στο 1925. Πάω λίγο πίσω, λίγο αργά, να, δω, να φτάσω στη συνθήκη των Σεβρών. <σχελίως> Έτσι. <σχελίως> Και ξανά πάω προς, αργά προς τη συνθήκη της Λοζάνης, 21. Αυτή ήταν Λοζάνη. Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν στη διαμόρφωση του σημερινού.